Kirjailija J.P. Koskinen, ymmärrätkö, että kaikkea, mitä sanot, voidaan käyttää lukemisen edistämiseen? Ymmärrän. Oletko kirjoittanut hiljattain uuden teoksen? Jos olet, niin tunnusta ja kerro teoksestasi. No, Ikävä kyllä näin on päässyt käymään. Että... Tämä on ehkä mun ammatin huonoja puolia, että tulee kirjoittua niitä kirjoja. Tällä kertaa mä ajattelin tehdä niin, että mä vähän kierretin tuon kirjoitin uudestaan sellaisen romaanin, minkä mä julkaisin 2004. Kun mielestä maailma kaipaa kierrätystä yhä enemmän, niin tämä oli tämmöinen tietoinen päätös. Oletko syyllistynyt joskus valtavan inspiraation valtaan joutumiseen? Jos olet, niin paljasta yksityiskohdat. Ehkä näin on joskus päässyt käymään, että se on kirjoittaminen vähän semmoista, että menet sinne maailmaan sisään ja sitten kun siellä tarinan maailmassa, niin sieltä ei ihan helposti tulla pois, että pitkät kirjoitusruupelmat on pahimmillaan ollut semmoista 17 tuntia. Ja sitten kun sitä romaania viimeistellään, niin siinä voi mennä pari-kolme päivää ehkä aika, aika pitkässäkin työnteossa. Niin siinä saattaa unohtaa sellainen syöminen esimerkiksi tämmöinen kolmen päivän putki putkimuistan aikana. Että sen keskimmäinen päivä jäi silleen vähän niin kuin huonosti, että en ollut muistanut syödä mitään, mutta kaikesta selviää. Mm. Oletko syyllistynyt tai meinannut syyllistyä asiavirheisiin teoksissa, tai onko faktojen tarkastamisessa ollut aukkoja? Jos on, niin kakista ulos varoittavat esimerkit. Niin, toi on ikävä kysymys. Että kyllähän tietysti aina kun tehdään, niin faktathan siellä on kohdillaan. Ja... Jokaisella lukijalla tietysti on vähän semmoisia omia lähteitä, mitä vasten joskus tarkkailee sitä tekstiä, mutta kyllähän kirjailija tekee aika huolellista työtä. Mä olen käyttänyt ihan kylmästi asiantuntijoita hyödyksi, poliiseja, ja rikostoimittajia, tutkijoita. kysynyt suoraan sitten, kun jotain epäselvää, että kyllähän ne faktat on siellä käyty läpi moneen kertaan. Mutta kun liikutaan harmaalla alueella, niin silloin siellä voi olla vähän jotain harmaata. Se on se fiktion suola. Oletko julkaissut myös muuta kuin kuulustelun alussa paljastamasi teoksen? Jaa, tota noin, ehkä näitä vanhoja syntejä nyt ei, ei kanntaisi hirveästi koskaan muistella, mutta mä luulen, että, että kirjointa ei nyt tullut viitesenkymmentä jo tässä aikojen saatossa. Ehkä vähän jotain pientä, 50 teosta, kyllä sinne mahtuu kaikenlaista. Aiomme julkaista tämän kuulustelun kaikkien kuultavaksi. Millaisen viestin haluat välittää lukijoillesi? Luki no, lukijoille täytyy kyllä sanoa näin, että kun kirjailijasta on kyse ja kirjailijan ammattihan on valehtelemista noin niin kuin aika pitkälti, niin ei kannata aina luottaa siihen kaikkeen, mitä, mitä kirjailija sanoo, mutta kaunokirjalliset teoksethan on, on niin ja todellisuudesta, että ne kertoo, kertoo kyllä totuuden, mutta vähän omalla tavallaan. Niin siinä on vähän niin kuin kirjailijan tapaamisessakin aina tuolla meissulle että kun lukijat tulee katsomaan sitä kirjailijaa, niin huomaat, että se on aina lyhyempi, lihavampi ja kaljumpi kuin mitä hän on kuvitellut, että tää on tätä, sille ei oikein voi mitään. vain. Tota, jos sulla ei ole kiire, niin... mutta tota... Löytyis tää sun pari teosta, niin... Olisiko mitenkään mahdollista saada vaikka nimikirjoitusta tai muuta näihin? No niin, ehkä se nyt tällä kertaa sopii, että kun ei tarvitse allekirjoittaa näitä pöytäkirjoja, niin mieluummin ehkä näitä kirjoja sitten. Mahtavaa. Noin, ole hyvä. Kiitos paljon.